Capsul ini dibawakan khas oleh Sirajan Malaysia. ...sebab ramai pesakit yang uh, tak tahu yang diabetes ni boleh memberi kesan dekat mata. Biasa diabetes kita dengar kena potong kaki, lah, macam kita cakap buah pinggang. Tapi mata ni pun salah satu organ yang boleh uh, mendapat komplikasi daripada diabetes. Okay. Um, as we know, diabetes yang malah kita tahu kandungan gula dalam darah terlalu tinggi. Okay. Dia kesan dekat mata dia, biasanya dia boleh menyebabkan uh, satu mata kering. Uh, nombor dua mata kita ni dia uh, boleh menyebabkan katarak atau puslapuk mata berlaku dengan kadar yang lebih cepat. Uh, umur 30 puluhan ke empat puluhan pun boleh ada kencingan uh, ada katarak disebabkan kandungan gula yang terlalu tinggi. Okey, dan yang paling penting adalah uh, dia kena dekat retina. Saya kalau nak cakap pasal retina, saya suka bagi uh, analogi ibarat macam kereta. Kalau kita nak memandu kereta tu nak berjalan, satu skrin kereta kena clear. Itu ibaratnya kataraik itu lah, selaput itu tak boleh, dia kena jelas. Enjin kena bagus. Retina ni dengan urat mata ibarat enjin. So yang kita takut dia bila enjin rosak, kita dah tak boleh nak baik, kita tak boleh nak replace. ya. Yeah? So sketching manise boleh menyebabkan penyakit kita panggil diabetic retinopathy. Okey, bila dah ke diabetic retinopathy dia berlaku dia menyebabkan kita punya urat saraf tu boleh jadi rosak dia punya end stage. Um, salah satu kos yang menyebabkan kebutaan adalah kencing manis okey biasanya pesakit yang ada kencing manis dia mesti jumpa doktor mata paling kurang setahun sekali satu saya nak sarankan kepada saya punya kolik yang mana bekerja jumpa pesakit yang ada kencing manis Pastikan mereka ada follow up dengan doktor mata, paling kurang setahun sekali. Sebab kita nak tengok dekat urat saraf tu ada kesan kecil ataupun tidak. Um, yang ini dia tak ada simptom. Uh, pesakit tak perasan pun mata dia ada problem kecuali bila dah kepada, sampai staj yang penghujung. Bila dah berlaku pendarahan, dah berlaku urat saraf lekang. Waktu tu dia boleh dikatakan uh, keadaan yang dah agak terlewat sikit sebab kita dah tak boleh nak reversekan balik kepada... Um, ...depada normal balik. ya. Jadi sebab itu kalau yang saya nak tekaikan... ...bagi pesakit yang ada kencing manis ini... ...pastikan jumpa doktor mata paling kurang setahun sekali biasanya masyarakat kadang dia takut dia takut bila tengok tu alamak bila tahu ada kencing manis dekat mata dia dia tak nak. Sampai is best to live in denial. Hmm. tapi tak boleh takut sebab kalau ada kesan kencing manis satu kita akan uh, minta mereka kontrol gula tu ya sebab dia boleh uh, memang tadi tunjuk kalau kontrol kencing manis um, bengkak tu memang boleh kurang sometimes in some cases dia reverse balik especially stage yang awal tu lah kalau dah end stage tu tak boleh hmm. uh, dan nombor dua um, bila kita tengok stage tu kita boleh lakukan rawatan seperti laser ada juga rawatan di mana kita kena injek kat dalam mata ubat supaya kurangkan bengkak tu dan the end stage kalau dah tusah sangat uh, tu dah peringkat akhir boleh melakukan pembedahan uh, iaitu kita buang uh, pendarahan dan juga urat saraf lekang tu kita cuba nak restore balik dalam anatomical position yang biasa tapi kat sini um, saya nak tekankan yang tak perlu takut nak jumpa doktor mata ni ya uh, paling kurang setahun sekali untuk jumpa doktor jadi okay, kalau dah uh, bila mata tu dah dah punya uh, kesan kecil mana sudah teruk sangat memang dia boleh jadi tak nampak lah mata tak nampak so bila dah stage yang teruk tu pesakit akan datang dengan simptom dia nampak um, floaters okey mm. itu kalau ada pendarahan ataupun terus tak nampak terus pun ada juga bila berlaku pendarahan dekat dalam vitreus dia dekat dalam struktur structure mata tu. Er dia said you can banyak pesakit macam ni dia orang tak datang. Lepas tu bila datang dah teruk dah. Waktu tu baru dia orang datang untuk follow up. Uh, biasanya pesakit yang muda atau kalau pesakit ada kencing manis, yang muda-muda ni control tak bagus mesti check doktor mata untuk kita buat, buat rawatan. Kalau buat laser tu pun at least dah stabil then dia boleh um, at least tak tak worsen lah. Uh, mata tu. Penjagaan dia nombor satu adalah kontrol kencing manis tu. Saya tahu memang susah sebab kita masyarakat yang suka makan nasi, hmm. uh, makan uh, walaupun macam bihun apa semua tu, dia tetap karbohidrat. So, mesti kontrol gula. Hmm. Uh, uh, makan kan banyak uh, makanan bernutrisi seperti sayur, lebihkan sayur. Sayur ni tak tak pernah ada orang yang kata terlebih makan sayur jadi sakit, tak ada. Tapi terlebih makan uh, karbohidrat memang bahaya. Dan kalau boleh, sugar tu terus. Saya biasa cakap pasal kek yang kuih-muih semua tu dah tak payah makan dahlah kapsul tol dibawakan khas oleh Sirajeng Malaysia